السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناتنا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم هنقول لكم بالوقت على التردد اللي تم تحديثه لقناة إن سبورت على قمر نايل سات بس قبل ما نبدأ لو انت مشاهد جديد للفيديو وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان نوصلك دايما بكل الجديد وما تنساش تنعمنا بلايك عشان نوصل لعدد اكبر وغيرك يستفيد وهنبدأ بالوقت نقول لكم التردد على قمر نايل سات هيكون ليها ترددين التردد الاول 11-0-13 التردد الاول 11-0-13 والتردد الاول 11-0-13 هيكون معدل الترميز 27-500 معدل الترميز 27-500 أفقي معدل التصحيح على 3 اما التردد الثاني هيكون 12 0 54 معدل التصحيح وعشرين معدل الاستقطاب افقي او اتش معدل الاستقطاب هيكون افقي او اتش معدل التصحيح 2 على 3 معدل التصحيح 2 على 3 وبكده نكون قلنا لكم على التردد اللي تم تحديثه لقنوات البي ان سبورت على النايل سات فما تنساش تشترك في القناة وادعمنا بلايك عشان غيرك يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته